А знаєте, існують такі собі незручні теми. В житті їх зазвичай не уникнути. Але і при цьому говорити про них, ну, не полюбляють. No! No! Замовчують, відкладають на потім і сподіваються, що це потім ніколи не настане. Але бляха, зі смертю так не буває. Від неї ніде не дінешся, це ясно. Але хіба нам знімати і показувати чорну комедію про гробарів, тим паче зараз, це вже питання цікавіше. А ще цікавіше, чи вартує фільм «Я працюю на цвинтарі» того потенційного ризику під назвою «Повітряна тривога в кінотеатрі і доїдання попкорну в укритті». Тут треба розбиратися. Цвинтарна драмокомедія якраз сьогодні стартує у прокаті, а це її головний персонаж Сашко у виконанні Віталія Салія. Нещодавно ГГ знайшов собі роботу для душі, продає пам'ятники. Проблема одна, і це навіть не те, що він працює на цвинтарі, а необхідність багато спілкуватися з людьми. Головного героя та ктовність відсутня повністю. Приходять до нього вбиті горем люди, а він стібеться з них паралельно продаючи надгробки. Тут і пробивається основне джерело чорнухів у фільмі. Не те, щоб Сашко був неадекватом і без причини гнав собі з бідолах. Ні. Але якщо в процесі бесіди з'являється хороша нагота для іронічного приколу, він її не втрачає. І що? Це Петрович, директор «Своєнтаря». Грає його Віктор Петрович Жданов. Ви його бачили в ролі Омелька в Кайдаша і в десятках інших Укрфільмів. Петровича ніби усі на кладовищі люблять. Маю на увазі працівників, але хтось зверху хоче попхати його з посади. Приїздить новий директор і до побачення Петровичу. Я знав, що буде херня, але не думав, що буде аж така. Але старий вже так зжився з цією роботою, що розпочинає партизанщину за відновлення своєї посади. Давай. Петровичу допомагає Сашко. Нам розкриваються історії його клієнтів, а ось це – прекрасне осіннє київське кладовище. А це я, Едік. А це величезний лайк, який я прошу у вас поставити під цим відео. Третину фільму автори смішають нас з чорними цвинтарськими гегами. І як тільки глядач розслабляється, фіхачуть ножем в спину і змушують дивитися драму. Ну а чого ви чекали? Вас підготували до неминучого розмови про смерть. І підготували до біса-майстерна. Тут, як і у кожній історії, персонажі мають певні проблеми. Ну не просто так Сашко на всіх бикує. І вони мають їх якось вирішувати, щоб сюжет рухався. І зараз саме час для цього. А ще час вирішити, хіба нам цей фільм. Драма тут рівномірно і про смерть, і про життя. І тому я працюю на цвинтарі не те, що допустимо показувати зараз, а можливо, навіть це і є найкращий час, щоб його показувати. Там Він дає змогу переоцінити дещо і по-іншому почати відноситися до себе, до життя. А ще також цей фільм має виходити зараз, бо інакше він може не вийти ніколи. Він і так рік пролежав у тумбочці через ковід, куди вже відкрадати. У нас в країні буває таке, що відзняті фільми ніколи не виходять. Є кілька тайтлів, які вже роками дрейфують на хвилях ігнору кінодистриб'юторів. І це печально. Сумно. Ще один аргумент – навіщо нам кіно про цвинтар? Якби сильно люди не старалися уникати кладовищ, вони залишаються дуже важливим місцем і для людей персонально, і також в контексті історії та культури. І умовно, коли в після 44-го року, вони перше що робили в Криму? Вони знищували пам'ятки і кладовище. Тобто, щоб не залишалося пам'яті про те, хто там був і що там було. А взагалі, обожнюю фільми, в яких можна побачити якусь професію зсередини. Мені це подобалося в серіалі «Краще подзвоніть Солу», сподобалося це і тут. Автор сценарію дійсно колись працював на кладовищі. Діііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі а сюжет на стику жанрів робить цвинтарний побут ще цікавішим і влаштовує вам справжні американські, чи то буковельські гіркі емоції, широкий спектр відчуттів. Ви і самі бачите, що фільм знято красиво. А ще красиво зіграли Жданов і Салій. Сама історія, на мою думку, отакого от береглядача за руку і файно проводить його від початку фільму і до кінця. Всі другорядні сюжетні лінії теж якось в кінці сходяться. Не хіба, можливо деякі. Трохи банально. Окрема подяка за відсутність тупого туалетного гумору. Під час перегляду чітко розумію, що такий фільм не зняли б в жодній іншій країні. Та, да, могли б зняти по-своєму унікальний, але камон, чорна комедія з якісним гумором фонтуражів українського кладовища, без богогульства, з адекватним посилом. А це цукерочка. Я фільмом задоволений, однозначно пишу його до списку тих кращих, які у нас зробили. Рекомендую дивитися і вам. Є сміх, є сльози. все є, що треба? А це значить, що фільм повноцінно відбувся і вдався. Що ж, дбайте про себе, дивіться хороше кіно, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую за СОУ, дякую вам за перегляд. Па!